שלום חברים, תודה שהצטרפתם לפרק השני בסדרה שלנו, יום בחיי הצלם מקצועי. ולפני שאנחנו נכיר את גיא, אני חייב לספר לכם מי זה כדי שתבינו מי עומד מולנו. גיא סידי, בן 24, מחולון. לפני שנתיים וחצי, גיא סידי הקים אקליפס מדיה, חברת צילום מיוחדת שמורכבת מנפשות צעירות, שגדלו עם מצלמה בין הידיים. ממש ככה אני מכיר חלק. <laughs> <laughs> אז אקליפס מדיה, שהיא סוג של צלמים קטנה וייחודית, התחילה את דרכה בעולם הפסטיבלים והופעות, ויצרה גלריות ותמונות לאומנים אחי מדוברים והכי טובים בארץ, כמו שלמה ארצי ואייל גולן ו... באמת עוד הרבה מאוד טובים ורבים אחרים. וגם עבור הפסטיבלים הכי גדולים שהיו בארץ לאחרונה, וגם מחוץ לארץ. רק כדי שתווינו, במה אני אומר כשאני מתכוון לחוץ לארץ? <laughs> הם היו לאחרונה במרוקו. סליחה, אני אתחיל לספור. מרוקו, תאילנד, סיישל, ברצלונה, פורטוגל, סנדיאגו, דוביי, מיקונוס, קפריסין, צרפת, ניו יורק, לונדון, ברלין וקרואטיה. <laughs> במקביל, אקליפס עושה גם צילומי תדמית לראשי ערים, אנשים חשובים ומובילי דעת קל בישראל. אפשר להגיד עליהם שהם מומחים בכמה תחומים במקביל צילומי מזון, צילומי סטודיו, צילומי אופנה, מיתוג עסקים ועוד היום אקליפס התרחבו בצד הענק והרפיבו את הפעילות שלהם גם לתחום אירועי החברה והכנסים בארץ ומסביב לעולם עם החברות הכי גדולות שקיימות במשק הישראלי אחד הפרויקטים האחרונים של אקליפס היה בלסבון בפורטוגל ומהגלריה שאתם רואים פה עכשיו על המסך לא נשאר מקום לספק החבר'ה אלה יודעים מה הם עושים. אז עכשיו אחרי כל מה שראינו ושמענו, נראה שרובכם מבינים כמה ערך אנחנו יכולים לקבל מהאיש שמנגן על הלהקה המופלאה הזאת. גיא נתן לנו את הזכות להצטרף אליו, ביום שבו לאקליפס יש שתי אירועים במקביל, ומהשיחה איתו הוא שיתף בכל כך הרבה פנינים, ברמה שאני ממליץ לכם להכין דף ועת כדי לשמור את כל הדברים האלה שיעלו לכם ואת כל המחשבות שיעלו לכם ואת כל ההשראה שתקבלו מהבן אדם המיוחד הזה. באמת. אז בואו נתחיל. תראו אותו שם, תראו אותו. האיש בהגדה! יא גבר! אגדי, יחשי לי! מישהו מהם יודעת שאנחנו באים היום? זה ברגיל שעושים אולי פרקים, מה? אל תהיה מובלך, הכל טוב, אחי, זו שיחה, זה ארגו מקרה שום מצלמות. זה מסוג הדברים שאני מבין כמה אני מודה שאני מחורי המצלמה ולא צריך להיות... תשמע, אני אולי אותה אומרת, אבל כשאתה יותר מדי מפלץ, אתה עניה, את צריך להגיע לפרונט, אחי. אחי, אתה מפלץ, אנחנו הרבה מאוד מצלמים מסתכלים אני... לא לא, מה אתה מדברי לא? לא, במשהו לא כי תדעי את זה, אם איתנו דיברתי על זה פעם, לפני שלוש שנים, לפני הคลיפ, אז כן, איתנו מאוד חשוב לי שיעידו מהמומים alive, מה המברים alive, אבל היום זה זה הכל הקליפ שצריך, כלום. הצלחה של כל אחד מיתנו זה, אתה יודע, זה פשוט מרים אחת לשני. אז זה אינדבאר כזה, שאני, כלום, אני, אני לא, אני תבינו אם אני אסם משהו זה בישביל אלמוג או דוגה או אנגל או ים אסם עושה... או ים דוגה או זה משהו זה בישביל כל אחד מיתנו זה זה בamba קדושה yeah, yeah, yeah. לא גם. יאגרה. נוצרה קדושה לא מיקצועי אחים מיקצועי שיעשาร. ושתקבוצת אתה פשוט יכול לארגיר למקמות קבוציים יותר ואתה כשאת מידה כתבתו אחד ותמיד... ואתה אתה יודע, לשאול את השאלה מאנשים שאתה סומך עליהם, ושאתה בא כגרוף. הרבה יפה, זה הרבה יותר קל ללכת מול כל העולם. יפה, אחי. הרבה יותר קל. רוצה לשאול אותך שאלה שמעיינת אותי אישית, סיפרת לי גם קצת כשהם לא היו פה החבר'ה. <laughs> אני <laughs> אשמח מאוד שצפר לי קצת על, על המעבר, על השלב של המעבר שלך מגיא סידי לאקליפס מדיה. זה לא טובה. לפני שנתיים וחצי בערך, הגעתי לך איזושהי תקרה שאני חושב שדי מיציתי את מה שעשיתי. צילמתי המון המון מסיבות, המון המון חיי לילה, הייתי עובד בלי בכל מועדון אפשרי, ועשיתי פשוט... בגלל ששמיציתי עצמי. כשאתה מרגיש אתה את עצמך, אתה חושב איך, איך אתה יכול לגדול, איך אתה יכול להקשים את היד הבא, איך אתה יכול לכבוש עוד איזושהי פסגה. פתחתי את אקליפס עם בחור, עם עוד שותף, עם זה חצי שנה בערך, לצער שנינו זה פחות עבד אה, מקצועית, כל אחד המשיך בדרכו, וזהו, אז הבנתי כדי לגדול וכדי להגיע להם כמות גדולים יותר ו... ושבא לי להיות בהם, אז צריך קבוצה איתך, ואת קשה מאוד לעשות זה לבד, כי תחשוב אני תפוס, ו... וזהו, כאילו, תחשוב ליט חדש מחר פונה אליי, ואני לא יכול להגיע אליו כי אני באיזשהו אירוע, וזה מה שקרה לי פעם. אז זהו, אז לפח, כאילו, אז, כאילו, מה? עזוב את הכסף, כסף זה חצי צרה. אני חושב שמחר אתה מצרב למישהו שיכול להיות שיבטח לך לידים לעשר מקורות שונים. פה בעצם נופע לי הסימון שאני חייב קבוצה איתי ביחד שנעלה ביחד, בדיוק מה שקורה עכשיו. זה כרגע, אתה יודע, לאט לאט אנחנו קוצרים את הפירות, יותר נכון. גבל, איזה כיף. נשמע לי כאילו מהשיחה איתך שאתה מאוד כאילו, לפחות בראש שלך, אתה מאוד באקליפס 100 אחוז, עוד מעניין אותי לשמוע, כאילו, איף אישית, כאילו, לא טוב איך היה פתאום מלהיות סוליקו ובאדם שהוא One Man Show, כאילו, לעבור לתפקד בקבוצה של צלאמין, אתה מפקד על קבוצה, אחי? זה לא קל, זה המון המון אחריות, לא מעט חרדות, לא מעט ציפיות מהרבה אנשים. ככל שאתה גודל, אתה יותר מצפים ממך. כלומר, כשאתה מגיע לחברות הכי גדולות שיש, אז... פתאום החיבות הקטנות יותר או החיבות הגדולות האחרות גם הוא רותות את mindful ופתאום יש הרבה יותר ציפיות ושיש יותר ציפיות יש יותר לחצים שכמו גלגל כזה שאני כל הזמן מנסה לשמור על איזשהו איזון ובלנס כדי ש... שמצפים לך את הרב ואתה לא מביא את הספרה ולא בא לידה ביטוט מ��oto שאתה רוצה וכמו שמצפים לך פתאום מתבאסים. וזה יכול ליצור איזושהי שרשרת שאתה לא רוצה להיות בזל TO AS תמיד איזשהו, לשמור על איזשהו בלנס וזה נראה כן, ובמישהו לא בדיח שתיים, מיסתכל אדבר אחד ארוך, ותמיד מיסתכל אבודה רק בדגיד, אוקיי, רבי אבא אני אובד, אבודה זה. באמת אני. כל פוח לילד לידים, וכולם. אני לא חושב שיש יש תסתכלתי אפぱמ על. כולו על אבודה אחת. גם כשأتي לברד אני. אפぱמ לא יש תסתכלתי דברים כולו של היום. גם לא יש תסתכלתי השבוע הבא, וגם לא לא לא חודש. אתה תמיד כולו מיסתכל. אתה מסתכל כולו מיסתכל מה את אמור ייצג שירה. כן, בידיו, מרוד שליחים, אבל רק שמרוד שליחים זה זה לא יחדרח, זה יכלם. כלם ביחד. אידיוק. זה גבר אתה? אחים שלי. מכווותם תריק. גבר אתה? מה אחי? מכווצת כלום צה. אידיוק זה. תכווות צה? מכווצת צה ביום? אני שיקן. לא לא קדאי אחי. אני שיקן. כי כשאני מודש אפתח, אז לفهمים זה קצת. בסדר הקדימה. אידיוק. ת לא מספיק לנו ת' מ מ מ ואנחנו איננו בתרומת. וואו, באמת, אולי הכי מושקע שהייתי בו בין המושקעים שהייתי בו הם mm. פתאום בוא נעניים. בטאילנד, עצור שנייה, כאילו תהנה מהרגע, mm. היינו שלושה צלמים שם וזה לפעמים צריך לקריא. עצור, לענות שנייה מהרגע ולהמשיך, זה משהו שלמדתי על השנה האחרונה שהייתה לא פשוטה ומאוד אינטנסיבית וזה חשוב. חשוב מאוד. לעצור ולהודות. בהמשך לשאלת חיים אני מבסוט אז אה לי שכן. חברה, לך איש, זה אגב תודה רבה. היום בבוקר? שש בבוקר, מה בבוקר? התחלנו בעצם תמשנו פה, הורדנו ציוד במשרד... בגסטי. בגסטי, בתל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 מרוקו-ישראל, משהו שקשור לעסקים והשקעות, אני אקשב לי דווקא. כן? אני לא אצלחתי, התרכזתי מאוד באיך מוצאים את הפרם הכי טוב שאפשר, אני הייתי מבותק גם על מהשיחה. כן, כן. ראשון על הלחץ שהיה לך היום ספציפית, למשל. היה צילומים גם במשרד פה וגם במקביל, בביתת מרוקו-ישראל. איך זה מרגיש מבחינתך? איך זה הובץ לך בראש? נותנתי זרקתי זה לאוויר, לחצים, חרדות ודברים כאלה זה שו, שגודלים, זה קיים וזה זה רק גודל. בוא נגיד שבעיניי מפקד טוב, אין, אין לי בעיה אם מפקדים שיש להם חרדות ולחצים להיפך, זה הכי טבעי בעולם וזה הכי, אתה יודע, זה... הטבעי נקודה, אבל גם צריך עדת עד להתמודד עם זה, צריך להבין, טוב, אני כרגע בלחץ, אני כרגע חווה איזשהו התקף כזה או אחר, חרדה, לזה שאתה רוצה, מה עושים מפה? ברגע שאתה מבין שאתה בהתקף וברגע שאתה מבין שאת... שקורה משהו כבר עבר את מהמסוחה, חצי מהדרך ו... ומפה בא לזה נשאר עמוק אני עושה לא מעט מדיטציה, שזה עוזר לי לא מעט וזהו, צריך להשלים עם העובדה הזאת שגדלים והלחצים עולים, אין, אין, פה, אין פה משהו אחר אתה רוצה לגדול, אתה רוצה להיות הכי טוב שאפשר, אתה רוצה להיות חיה כך בחשבון שיש השלכות. יש השלכות של חצים של yeah. חרדות, של המון המון התעסקויות שהן לאו דווקא קשורים לצילום. הייתי רוצה שתספר לנו איזה משפט או איזה משהו שזכור לך מתחילת הדרך, איזה משהו ששמעת פעם או קראת פעם או שמישהו אמר לך משהו, שמאז זה לא צריך מהראש. איזה משפט או... כמו, נגיד, לפעמים לא יוצא מהראש, שתמיד צריך לשים לב לקצוות של הפריי. תמיד אתה יודע לבדוק שאתה לא משהו וכאלה, וזה משפט ששמעתי לפני תשע שנים, שאדום מתנגן לי בזמן צילומים. יש לך משהו כזה? אתה רוצה לשתף במשפחה? אני אזכיר אותו עכשיו. מיימוני. האיש והגדה, חבר'י. טופ של הטופ. ראינו את מיימוני על הוא יראה את זה והוא זהו, זה מוזר כי הוא, כי, כי הוא יודע כמה אני מעריך והוא לא אוהב את המילה מעריץ אבל אני אגיד <laughs> אחד האנשים בוא נגיד, הכי משפיעים והכי קריטיים והכי קרובים אליי בחיים זה <laughs> כיף ואני אוסיף <laughs> משהו שאני לא מתבייש להגיד, הוידי הוא טוב בארץ <laughs> אני אמרתי לא גיא, כל בסדר? מה נשפה כל יום <זה> יום <laughs> אז <laughs> אמר לי חוקים <laughs> לא ושהיינו במרוקו, באחד הפרויקטים שלנו ביחד, אגב, רוב הפרויקטים שלנו ביחד, איכשהו זה יוצא, התרחק ממני גבר. <laughs> ו... <laughs> אז היינו בכל מיני מצבים כאלה, מאוד אותנטיים ומאוד מרגשים כאלה, ומאוד מאוד כיפים של איזושהי אישה הסכנה, או איזו ילדה קטנה שהסתכלה פתאום, וזה... אז לא יודע, היה איזה של... של ילדה, נגיד, שהסתכלה לאיזשהו אוטומטית בגלל שאני, אני כאילו חושב לפעמים טכני, אז אזעשי אז אותה קצת, שתהיה נגיד לכיוון השמש, ואתה יודע שזה יהיה יותר מדויק. זאת אומרת, נשחרר, סידי. אתה רוצה את הדברים האותנטיים? אל תחשוב יותר מדי טכני. תן לה, תן לה מומנט כאילו לקרות. תן לזה, תן לזה להיות אמיתי. <אח> גם אם זה לא הכי טכני בעולם, אז זה לדעתי משהו שצריך לזכור, שלא תמיד להיות טכני זה, זה דבר נכון. כמובן שאם דברים, אה, קריטיים אז... צריך לי אותך, אני אבל לפעמים הדברים האותנטיים והאמיתיים דפקה אמל שהאחים מרקשים וגם אם הם לא אחי אחי טכני שמקולים יוד אז תודה עמית מיימוני ايه יופי תודה לאמית מיימוני כן מرجع לו מגיע לו שם שמפין אז אני אחד דברים עוד שחוותים לי יפה עוד שאלה, שמה אנטיטיב, אני מנסה לשאול כזה, כמה שאלות שם כזה, הולכבות לאורך כל הסדרה הזאתי. איך הייתה לך הקורונה? עשתה לך לא טוב? אני זה חד וחלק. אם לא הקורונה, אקליפס כנראה לא הייתה קיימת היום. כן דאגתי שם הרבה מהזמן. גם אם זה בזום, וגם זה של יחסנו לאן, כאילו איך מתקדמים ביום שאחרי. ומה יקרה ביום שהיא פתח, ומה ביום שהיא אז כל הזמן חשבנו ביחד מה עושים, וכן ניסיתי כמה שיותר לשמור על משפחתיות. עשינו כל מיני דברים בבית, לא ניסיתי כל מיני דברים טכניים כאלה, שלא הייתי סגור עליהם, אני טוב ולא. אז כל מיני אימונים כאלה קטנים. אז נראה לי קורונה זה אחת המתנות הכי גדולות שהיו לי בחיים ללך. אמן, מה מתנה. הרבה חברים, הרבה משפחה, ודברים ש... קצת הקורונה. חפסים. מתמדת. אז גם היום שאני עובד כמו... את עושים <laughs> <laughs> אז גם היום אני מאוד מאוד אשתדל לתת את הזמן לחברים הקרובים, למשפחה ולאנשים הקרובים שעושים לי <laughs> <laughs> זה יפה, אחי. זה אגב, בהמשך לאיזון, כל הזמן, זה, זה. זה הדברים שמכניסים אותך לאיזון ולפורפורציות ול... זה בידוג זה. זה דו יפי, אחי. איש זהב, איתה, איש זהב, אחי. יש איזה משהו שהיית רוצה לחלוק אולי עם שלנו שמתחילים לצלם עכשיו, בצעדים הראשונים שלהם? כן. שואלים אותי לא מעט לגבי זה. אנשים שאני לא מכירים בהכרח באינסטגרם, או בפייסבוק, או... וואטאבר. ושואלים אותי איך להתחיל, ואיך, מה לקנות, ומה לעשות, ומה זה. אני חושב שקודם כל צריך להבין מה אתה אוהב. ברגע שאתה תעשה את זה מהאהבה זה יעבוד ארבע יותר טוב. תאהב וידאו, תאהב סטילס, תאהב ספורט, תאהב... תנסה רגע קודם כל לאהוב משהו. תאהב צילום אוכל, צילום מוצר, לא משנה מה. ברגע שאתה אוהב את זה, יוטיוב יוטיוב יוטיוב יוטיוב לסוף מלא מה פרסופים של ה של ה של הצ'אנל שלה. קמות הטופ 2 מפיץ ו קמות האור. וזהו, זה זני מאלי שתמלאני סוי בטיה, יא יטובים. טובים ב בבפנים, לא ב לא לא בא בחוץ, לא ב לא במצלמה. טובים במי שאתם. אממ, סענה לי כזה. בגדול. בגדול. בגדול. בגדול מאוד. איש איזו הצעה שהיית רוצה להתתדו דווקא לאנשים שהם כבר מצלמים, אתה יודע, מצלם חוג ואני רוצים להתחיל לעבוד. כולם התחילו איזשהו... כאילו אני מרר להתחיל לצלם בכל מקום, וגם לפעמים זה בחינם או בתקציבים נמוכים, אבל כאילו באיזשהו אופן זה יכול גם לפגוע מאוד. דמרי יש שם מצלמים שמצלמים... לא באי להגיד מה, בתקציב כזה או אחר או בחינם, תמיד לזכור שיש צלם מאחורה, שיכול להיות שפגעת בו בגלל שלקחת תקציב נמוך. פעם הייתי חושב ככה. היום אני בגישה קצת שונה. אני חושב שמי שטוב, המחיר שלו זה המחיר שלו, ואם בא מישהו שרוצה לבוא בחינם, נגיד אפילו לפסטיבל, אוקיי? יש המון המון פסטיבלים, אנשים מאוד אוהבים לצלם, המון הופעות. וגם אם בחינם, זה לא אמור לפגוע בבן אדם שמאמין במוצר שלו ויודע טוב מה לקחת X כסף, Amen. זה מה שאתה חושב yeah. Yeah. כל סבבה גם אם בא מישהו בחינם, לא הוא זה שלקחת את העבודה. כי הוא... זה המוצר שלך, וזה המוצר שלך, והכל כאילו, הכל טוב. זה אז... המוצר שלך, זה המוצר שלו. כאילו. כן, Amen. כן, אז... אז אין אם זה בעיה, כאילו... אם צריך... יש מקום לכולם. יש מה, כל כך הרבה עבודה לכולם, ואין סוף כאילו, אין סוף עבודה. אין סוף. איזה כיף שאתה אומר את זהacker? אין סוף עבודה, ולכול גם יש, כאילו לכול, אין, אין בן אדם שלא יהיה לו עבודה. תהיה טוב, פשוט פשוט. שתעמה, זה protein? תהיה טוב ואת זה הכל תשדר טוב, תקבל טוב, תהיה רע, תהיה מניוק, תהיה מלוכלך, כל יחזור בריביט וריביט וריביט. אז קרמה זה, מבחינתי הכל כאילו, זה גם יש לי עוד שאלה אחת שאני רוצה לשאול עשר. שאלות עשר. יש. דרך שאני פה לטוב, זה היה כדי להתתוח. יופי יופי. רציתי לשאול אותך שאלה שהיא קשורה לעצים, אבל לא קשורה לצילום. אני אסביר. מבחינתי, לא רק שאתה צלם מצוין, אתה איש עסקים מעולה. סבבה? היית רוצה לשמוע אם תוכל לתת איזשהי... טיפ כזה יותר לאנשים שהם... כן, שהם צלמים, אבל הם בעלי עסק, תמיד ‫לא אם אתה צלם או אם אתה גנן ‫ו צלמים, צלמי על. צלמים מטורפים שהם לא עובדים. ‫ואם לא עובדים כי הם לא צלמים טובים. הם פשוט איפשהו טעו בדרך, ‫ביחסי אינו שלהם, ‫ובהתנהלות וב שלהם ובמקצריות שלהם ‫ובשירותיות וב שלהם. שרות זה הכול. ‫שירות זה לפני הצילום, ‫לפני הכול, לפני כל דבר. ‫תהיה, שירותי, תהיה, עדיב, תהיה... תהיה צנוע, וואו, אנשים מאוד אוהבים... אנשים צנועים ואם רגליים על הקרקע, אנשים אהפים על זה, אנשים הרציניים יותר אהפים על זה, אנשים לאהב עם שבאים אליהן עם האף ככה, הם עלה ומנסים uh, לבוא מאליהם. ההפך, ספר בגובה עיניים, לא משנה מי אתה ולא משנה מה עשית, יש אם את החברה עם 2,000 uh, וגם אם אתה גנן עם uh, עסק של, uh, שאתמול פתחת. זה לא משנה מי אתה. נתיう כולנו, זה אותו דבר ו אין סיבה שמישהו אחד יתנהג אחרת, אז, אז גובה עיניים ולהיות, ולהיות טוב פשוט את זה, אני לא מאוד קשה להסביר זה כי, כי זה, זה, זה קשה מאוד ללמד זה, קשה מאוד טוב זיהן של הרגשה, זה לא בכך משהו שאתה אפשר להגדיר כאילו, להיות טוב כאילו. יש, יש דברים שהם כאילו זה מבחינתי טוב ‫לשון הרע זה נגיד דבר רע. כן ‫אתה אז יש, יש דברים מאוד ש- אם אני אחשוב עליהם, אני בטוח שאני כאילו נהיה ‫של דקה-שתיים, אני אגיד לך, ‫זה טוב, זה לא טוב. ‫אם תעשה את זה, אז כנראה ‫זה, זה לא יעבוד לך טוב עם העסקים, או עם צילום, ‫או לא משנה, יהיה מה שתעשה. ‫זה נראה לי הטיפ הכי טוב. ‫להיות טוב ובשרף זה פשוט ‫לעשות איזה שמש, זה טוב, <laughs> ‫זמיום, <זה> <laughs> ענווה, יושר, ‫כל מיני דברים כאלה, וזה רע. לשון הרע, שחצנות, יעירות, כעס. כעס, כעס זה גם בסדר. כל באיזון. כן, לא, כעס שאתה מוציא על מישהו, זה לא כל כך סבור. לא. <laughs> היה לי מקרה פעם אחת, לא מזמן, שמכוחה הוציאה אותי מגדרי, פשוט הוציא, הוציאה אותי מהכלים, אני פשוט, אני לא ידעתי מה לעשות, אני פשוט התחרפנתי, וזה לא קורה לי לעולם. זה לא קורה <laughs> לי. אגב, <laughs> עסקים, זה לא יכול לך. כן. לא מול מעל לנו איזה פרויקט מאוד מאוד גדול, שערך כמעט שבוע שלם ברצף, יום אחרי יום. מאוד איטנסיבי, מאוד, מאוד רציני עם אנשים מאוד בכירים, מנהלים בכירים במשק uh, מאחזות הברית ומאוד כמה מדינות שבאו לארץ. גם לפני יום האחרון של הפרויקט, הלקוחה שהיא בעצם הלקוחה של החברת הפקה. אני מתנהל מול חברת הפקה, בחברת הפקה יש להם לקוחה של, של, של כלומר של החברה נמיח, חברת uh, זרוק שהם. שם. אז, <laughs> שם, חברת <laughs> שם. אז, אז הבחורה משם היא לכוחה של החברת הפקה, ואני הספק של החברת הפקה. ביום הזה, באותו יום בערב, יום לפני האחרון, היא שיגעה אותי, הטריפה אותי, היא, היא פשוט לא עזבה אותי לרגע, כל הזמן נחצה אליי שאני אצלם אה, בן אחד, או אמנם אולי איש הכי, הכי חשוב בערב הזה, הוא סופר חשוב, איש רציני מאוד, כבודו, מונח, הכל טוב. אבל יהיה באיזשהו אופן קצת אקזימה, לינום בבמה, ממש בתחילת, לא בתחילת הערב, באמצע הערב פתח את הערב, וזה, ואז הוא פתח ובפתיחת הערב אני אמרתי, טוב, בוא נספיק לעשות שתי פריימים, כאילו שתי, שתי פוזיציות. אחד שאני שיראו את כל הקהל ויראו כזה... ייראו... יותר אווירה, והשנייה... מאוד סגורה, 85 כזאת, היא הכי, אתה יודע, הכי שיש. ויש יהיה... ממש של דקה, כאילו, להספיק את שניהם. ואיך שאני הולך מאחוריו, אני מאחורה, ואני מרים את הילה, פתאום אני שומע, היא שורחת אומרת לי, רד למה אתה עכשיו? צלם אותו מקדם. אני מזכה מה מה, מה? מה קורה אחש שיראה באהבה, מה? פשוט באתי לה, סרחות של החיים, סרחות. אני תסורא חליף, אני מאר תקשיבי, זה לא יכול יורד, אני קילו, אני, אני, אני, אני מופרעל לעבוד, אני אני כשרי כאחד, סרחות. וпо בֶּזֶם מיחשַלְתי, תַּאַיתִי בֵּהָדָשׁ שֶׁוֹעֵן. למה? ישנו יצר ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל אז זה, זה יכול להעלות לנו פיוזים, אבל באותה מידה יש גם את העסקים. שאם אתה שם נגיד את של עסקים באמנות, אז איכשהו צריך לשמור על איזשהו בלנס כל הזמן. אם דגש לפעמים, לתת קצת דגש לה, לעסקים, כי בסופו שלום זה מה שהכניס את הכסף. מי שרוצה להתעסק בכסף, מי שעושה אמנות ומתעסק רק באמנות, משהו אחר לגמרי. מי שעושה את הדברים רק ללב ורק לנשמה זה אחרת לגמרי, אתה יכול משים תסיק בכסף, אז צריך לחזור לזה. זה נבנה? א不可能יחשיתי. למה? כי היצרה הזאת שפגה לי ב- ב- ביצרה האמנוטי שלי, ב- ב- באומן שלי, התפריצח ויצרה. פגאה באסכימ? זה יום למחרה לבנתי, זה יום אחרון של הפריק הזה. מרגש למatta. באמת, אחי, אחי לא אמרתי, אני מצטער על מה שהיה אתמול. זה לא יכול לקרות, לא קרה לי לעולם, לא יקרה לי עוד פעם. כן היה חשוב לי להסביר לה מה, מה הפריע לי כל כך. ואני פשוט הייתי מראש למטה, ואמרתי תקשיב, אני פשוט מצטער. אני... נרגשתי כאילו לקחו... לקחו ציפור, שמו בתוך כלוב, ו... ו... ותפסו לתה כנפיים. אמרתי, אני, אני באמת, אתם... הבאתם אותי, ושילמתם לא מעט כסף, ו... ויש לכם ציפיות ממני. נרגישי שאני ביטל לא אוכל לא לא לא מצליח להבול הזה ביתי, ביקרה ביקרה ביקרה דברים הקטנים האלה. אז היא... אמרתי ש שאני צלם אדימ וו ועף ובקול אמה פול את תמנות ועליים דינה מפוצצצצ בתמנות. אבל אמרתי שזה זה לא בא במיקום. ואמרתי לא שווה, תصدقת? לא קורה, לא יקרה. וזה אחל הסיפור, אחל המשאל כי זה להראותך. איך... צריך להאזן גם פה, גם בין העסקים וגם בין האומנות, ולדעת, אתה יודע, ביניהם ולתת דגש למה שצריך לפעמים, וזהו נראה לי, נראה לי אחלה, אחלה שבא, אחרי של סיפור. יגבר, יגבר! מה ששכחתי, אה? מה ששכחתי לי? תודה, לא שכח. יגבר. תפארה, הלכה. תפארה, הלכה, אתם לא יודעים איזה איש. <laughs> הוא לא מראה אפילו עשירית ממישהו. <gjung> uh, <zmna> בן <täähetto> אדם שנכנס לחדר ומקרין... מקרין חיוביות אחת גדולה וטוב לעולם. מישהי עקב, תודה מאוד מקלה בשם כל המשפחה שלי, על כל הערך שאתה נותן לנו פה. אני בטוח שיש כל כך הרבה מה